Després d'aquest any de pandèmia tan difícil, la veritat és que un aprena a valorar molt més les coses que té al seu voltant i tot el que li passa tant en ell com a la seva família i, i, i la gent que l'envolta, no? i sobretot apreciar aquells petits detalls que potser fa un any i mig ens passaven desapercebut. Hemos aprendido la importancia de cada uno de nosotros dentro del sistema, la importancia de cada pequeña cosa, de cada gesto, hemos sido conscientes de nuestra fortaleza, pero al mismo tiempo de nuestra vulnerabilidad. Espero que después de todo esto, en un futuro y ante una situación similar, seamos conscientes de que tenemos dos opciones, repetir los mismos errores o cambiar y tomar decisiones diferentes. Yo creo que el que me ha preses la pandemia es donarons a compte de lo fràgils que som com a societat. La solidaritat ha estat molt bé i el treball en equip també, però és veritat que la pandèmia ha tret el millor dels millors, però també el pitjor dels pitjors. Que tot el món ha aprendit a enfrentar-se con la fragilitat. Io sabia ser fràgil, ahora lo saben todos y todas. Una de las cosas que se ha hecho más evidente a raíz del coronavirus es que sin investigación no hay cura, además de la importancia de un buen sistema público de salud que también ha tenido un efecto colateral en esta situación inédita. El que m'ha preso es la importancia de tener cuidado los unos a los otros y la importancia de la salud. Cuando sabes que hay dos días del año en el cual no vas a poder hacer nada, te pongas como te pongas, tenga todo el dinero del mundo y no vas a poder hacer nada, que es ayer y mañana, aprendes a vivir en el presente. Y la vida la ves diferente, la afronta es diferente. Yo pasé de un viernes llevando muchísimas personas en autobús a un lunes llevando diez nada más en toda la jornada del ruido, del llanto de un niño, de la sonrisa, del murmullo, al silencio más absoluto, que solamente era roto cuando los, los ciudadanos salían a aplaudir, y estamos agradecidos por ello. La vida nos da y nos quita. A nosotros nos quita un compañero, a César, al cual queríamos muchísimo, pero también nos ha dado una lección de valorar y agradecer lo que tenemos. Por lo tanto, mientras tenga vida, ser feliz. Me siento muy, muy orgullosa de haber formado parte de esta unión. Eh, he aprens que als moments difícils, el més important és treballar tots plegats. Però sobretot hem he a relativitzar, treballar en equip i valorar els amics. Podríem millorar també moltes coses en un futur, però crec que hem fet tot el possible tant al passat i ho estem fent ara, en el present. Mirar cap atrás, lo més emocionant de tot és pensar en totes les restriccions que la població ha acceptat i i els canvis de hàbits en sus vidas lleva implícito una solidaridad tremenda ¿no? como individuos y familias. Y en estos meses, eh, una de las cosas que he aprendido es a valorar el aquí y el ahora. El haber tenido que salir de nuestra zona de confort y adaptarnos a, a cualquier situación a lo que nos hemos enfrentado. Que tenemos bastante menos paciencia del que nos esperábamos y también, quizás, hemos aprendido que la importància de les coses que tenim a prop, no? Del teixit social, familiar, del barri, que la resposta a moltes coses està molt a prop i potser això ho teníem molt oblidat. Hem après que la gent pot donar el millor i el pitjor de si mateix, com per exemple els sanitaris, que van donar el millor d'ells mateixos per poder cuidar i perquè la gent pogués viure. I el pitjor, la gent, egoistament, que només pensa en sortir, amb sortit el cap de setmana fora, ni tot això. I els que hem d'aprendre tot són dels nens. Els nens han portat la mascareta hores i hores i hores sense queixar-se, mentre que els altres, quan la portaven deu minuts, es queixaven. O, o no els hi anava bé, o no els hi agradava. D'ells és els, dels que hem d'aprendre. A nivell personal, que, bueno, doncs a valorar, no? Les coses tan importants com és estar a prop de la família, els amics, les abraçades, no? aquesta estima que necessitem com a persones, com a amants que som. Hem après a valorar lo tot, un simple petó, una abraçada, un testimoni, fins i tot una trucada de telèfon i una veu a l'altre costat. El món mai tornarà a ser igual, però jo m'emporto lliçons inoblidables, com adaptar-me al canvi, arribar a un equilibri emocional, la unió entre persones i ser conscient i haver descobert el concepte de llibertat. Hem après una miqueta a apropar-nos a, a la gent que tenim al, al, al costat, a bé, companys. Hem après a, a, a, a deixar de banda a, qui és més, qui és menys, una miqueta pues, bueno, estar tots en, una, en un mateix barco, per dir-ho d'alguna manera de las experiencias mejores que he sacado durante este último año tan extraño que hemos vivido es ver como cuando nos lo proponemos eh, todos podemos trabajar juntos con el mismo objetivo y conseguir cosas que parecían imposibles. Eso es lo que es una lectura muy positiva que me llevo de todo esto. Pero pienso que no todo ha sido un nativo, porque esta pandemia ha hecho muchos de los cambios que nos plantejamos en un futuro s'hagin podido avanzar y de esta manera poder construir un mundo mejor. A que hem après a ser més solidaris amb els més vulnerables, més empàtics, hem sigut més creatius, inventant noves formes de relacionar-nos, també hem fet accions més sostenibles, i és per això que estic molt convençut que amb paciència i esperances ens en sortirem. Ante esta pandèmia hem après a valorar, sobretot, la salut, a valorar, més que nunca els moments que passem con nostra família i els nostres seres queridos i a treballar en equip. Hem après que hem de compartir y que es important el valor d'Humà, y no? el compartir y el, el treball en equip. Como trabajador, como vigilante de seguridad, yo siempre he pensado, siempre he pensado y sigo pensando que estamos para ayudar a las personas. Y aquí he podido demostrarlo, ¿no? independientemente de que yo, por suerte, afortunadamente, lo hago en plan como vigilante de seguridad y también lo hago como de sanitario. És ¿no? el poder que té el treballar en equip. El fet de unificar esforços i treballar per objectius comuns fa que arribem molt més lluny. I aquesta és la meva esperança. Què hem après aquest últim any? Hem après a ser millor companys. He après que hem d'aprendre a valorar, hem de tornar a aprendre a valorar tots els petits detalls que dóna la vida cada dia. La importància en l'acompanyament de familiars a pacients durant l'ingrés. El que ha pres és a valorar les petites coses. Porque a degaes volían moltes coses y ahora en aquel moment que sentiu callar y separarnos una mica de la familia aprecies el que realmente es important en aquesta vida y ens petits moments y no nos necessiten tantes coses y viure. Viure el moment hilar. Quizás lo que más hemos aprendido en este año de pandemia ha sido lo importante de trabajar juntos, de ser un equipo, de ayudar unos a los otros, y de alguna manera de las pequeñas cosas. He aprendido en este tiempo que le damos demasiadas vueltas a cosas que realmente muchas veces no tienen tanta importancia. Que lo más bonito es disfrutar de los momentos simples que tenemos a diario. He aprendido que es muy importante el buen rollo entre los equips para, para, para hacer front a los grandes retos. Y estoy molt contenta por, por, por, por eso. Tengo mucha suerte de, de la gente que me ha rodeado todo la importància del treball amb equip, del consens en les decisions i a l'anar tots amb una. El que hem après una mica és no tenir grans expectatives que només porten a frustracions perquè no sabem si es podran portar o no, sinó a viure el moment present i que els que estimem estiguin amb nosaltres visquent-lo, simplement. Potser el que més ha après aquest últim any és a ser més resilient i adaptar-me més a les situacions tal com ve no de una situación así, no se sale sin el trabajo en equipo y otras como que la vida son cuatro días y hay que vivirlas y que el límite de nuestras capacidades va siempre mucho más allá de lo que pensábamos. A valorar mucho más la vida, a no dar tanta importancia a los y a saber agradecer y a las gracias al tuyo entorno por seguir aquí luchando con tu. Eh, en un año que hemos aprendido a, a empatizar los unos con los otros, eh, a valorar los esfuerzos que realizan los demás y, y sobre todo a valorar las pequeñas cosas de la vida que, que echamos de menos cuando no las podemos tener. Jo crec que després d'aquest any tan difícil lo que sí hem après és que som fràgils, eh, son vulnerables i això és algo que ens ha revelat la pandemia. Per altra banda, jo crec que també ha deixat, ens ha donat el missatge de que l ètica individualista de la ciutat actual no és suficient per encarar aquest tipus de problemes més globals. Después de un año, como el que estamos pasando, como el que hemos pasado, una de las cosas que todavía me sorprenden es que tengamos ilusión por, por, por cosas. Y yo la verdad es que tengo muchas, muchísimas, porque pienso que esto se está acabando, se va a acabar, y vamos a poder de alguna manera recuperar nuestra vida. Y eso es exactamente lo que me ilusiona. Poder volver a disfrutar de tiempo con mis amigos, con mi familia, de viajar, de poder leer, y poder leer cosas que no tengan que ver con la infección por SARS-CoV-2. La verdad es que... Tengo ganas de poder recuperar la vida nuestra, nuestra vida de antes. Ara el que més m'ilusiona és veure que la població es pot vacunar, que la meva família ho farà aviat i que ens podrem abraçar d'aquí a poc. Poder recuperar la alegría, la libertad, los besos, los abrazos, los tiempos bonitos con nuestros seres queridos. El día a día al fin y al cabo. Lo que más ilusión me hace es saber que tarde o temprano voy a poder volver a abrazar a mi familia a mis amigos la necesidad de ayudar a los demás de facilitarle la vida la necesidad de una buena lectura leer me da la vida e ir a la playa e respirar la brisa de mar. Poder tornar a abrazar y a patunejar als meus pares amb llibertat y sense por porque es lo que més necessito para sobre de, de toda la resta de necessitats que pugui mí poder tornar a, a fer viatges i sobretot poder tornar a estar amb amics que fa molt de temps que no veig eh, per culpa de, de la Covid. Així que portem-nos bé, per favor. <ríe> Fem-ho bé. M'il·lusionen coses tan simples antes com escoltar els nens en el parc jugar, mm, dar un abrazo quan m'apeteix, amb els eh, amics a tomar algun cosa, concert... Mm, o algo tan simple como ir al súper, coger un yogur de la estantería, mirar las calorías que tiene y devolverlo a la estantería sin sentirme culpable por haberlo tocado. Volver a las rutinas de la antigua normalidad. Eso es lo que me ilusiona. Me haría muchísima ilusión ver la cara de la gente, la su expresión, el su sombrero. El que me ilusiona de la vida es la vida en si, és eh, viure cada moment amb consciència plena, amb il·lusió, amb ganes estant molt present en aquest moment i sempre buscant moments que et facin vibrar alt i que facin viure la vida eh, en plenitud, per exemple, ara és dilluns està plovent i no sabem si el dia s'aclarirà o, o no o si continuarà plovent i serà meravellós igualment. El que més me il·lusiona és es que poco a poc a poc se va volent de la normalitat, però al final, siempre va a quedar esta moción del reencuentro, el poder hacer un abrazo, que esto antes no se le daba tanto valor y ahora se está valorando un montón. Y creo que al final de cualquier situación trágica pues se seca algo mágico y bonito. que me hace ilusión? Me hace ilusión que vacunen a la población lo antes posible. No, me ilusión dejar de tener miedo, poder acercarme a mis padres sin miedo, poder abrazarlos, tener a los míos. Eso es lo que quiero después de un año de pandemia. Lo que me ilusiona volver a soñar, eso es lo que quiero. Ten fa especial il·lusió eh retrobar-me amb la meva família de fora i poder de gaudir de de Noula sobre taules amb les meves amistats. Veure que arriba la siu, que assis els meus llargs, que la gent que m'estimo estaré, que moré gent que fa temps que no veig, que els nens que eixen bé, petites coses de cada dia. M'encantaria que todos hayamos millorat com persona. Volver a disfrutar de tiempo al aire libre con mi familia y amigos sin preocuparme de la hora o la distancia, cenar en un restaurante, viajar... Que llegue el verano, poder tomarme un buen descanso y escaparme con mi pareja a hacer la ruta de los vinos por Alsacia y después irnos todos juntos con los niños y mi familia a Menorca. Lo que me ilusiona, al que me fa, fa seguir feliz en el día a día son los pequeños detalles. Está envoltado de la gente, de mis éssers el, el Poder volver a hacer murales como, el, como este y poder trabajar como artistas tan increíbles como Filipe Stanton. Y, y tirar adelante y seguir haciendo arte. Pues me hace mucha ilusión volver a la normalidad y poder, y poder estar con la gente que estimo. Amb meus pares, amics, poder fer petons, abraçades, poder estar tot arreu sense restriccions i sobretot sense mascareta. A que més m'il·lusiona és compartir els moments, els moments amb la meva família, amb els meus amics, amb els meus companys de feina. Si alguna cosa després d'una de època tan difícil és veure que mucha gent ha donat el pas per abrir-se i expressar-se plena i lliurement. El que més il·lusiona em fa és tornar a estar amb la meva família, amb els meus amics y sobre todo, viajar. Volver poco a poco a la normalidad anterior, que tanto había echado de menos. Abrazarnos. ¿Os imagináis cuánto tiempo hace que no nos abrazamos? Que no nos besamos. Volver a la normalidad. Una normalidad sin restricciones, sin condiciones. En definitiva, volver a ser libres. Me hace especial ilusión poder ver a las personas sonreír sin mascarilla, y además poder abrazarnos. El poder recobrar una cierta normalidad, el poder salir, poder viajar, poder compartir y disfrutar de buenos momentos con la familia y con los amigos es lo que me haría más ilusión en estos momentos. Pues lo que me hace ilusión es que desaparece el coronavirus y que todos podamos tornar a la vida normal de antes, viatjar, visitar la gente que estimamos, ir hacia arriba, conocer nuevos lugares nuevos, el que. Valorar el que abans no valoràvem, que era aquests petits moments quotidians amb els amics, amb la família i no sé, tots aquests momentets que, que, que abans doncs, no li donem tanta importància. Quan s'acabi tornarem a la normalitat però aleshores potser ens hauríem de plantejar quina és la normalitat que volem i com la volem, perquè clar, després de tot això si no entrarem res de positiu és que no, ni hem millorat com a societat ni és que hem après res. En un any tan difícil nos il·lusionarà, sobretot, poder seguir eh, aportant petites brindes de color a totes les nostres vides, com ho vam fer des de fa quasi 100 anys. M'agradaria trobar-me a l'entrada d'urgències com zero Covid. Em fa il·lusió pensar que al futur posarem la salut al centre i que seguirem pensant que la innovació és el camí per a poder millorar com a ciutadà o professional de, de la salut. Seguir treballant amb molta il·lusió sobretot que hi hagi molta salut per tothom. I la nostra gran il·lusió d'hoy en dia és es que vagi desenvolupant la El contacte con mis meus familiares, els meus amics, que és lo que tengo més ganas de recuperar i de dar un bon abraç a mis seres queridos pensar que dentro de poco vamos a poder volver a nuestra vida normal eh, y vamos a poder disfrutar igual que antes de las cosas a lo mejor de las que nos reparamos en el día a día. Que tengo muchas ganas de estar, disfrutar de mi familia como antes y poder ir de vacaciones. Una de las cosas que me ilusión fa d'aquest año 2021 es que eh, totes aquellas experiencias que hemos podido heredar, tan positives como negatives en aquest any 2020, ens serveixin una miqueta per ser millor persones, per ser millor societat, perquè a l'hora de tractar el món el tractem d'una manera diferent, tant els nostres eh, companys com, com en tot l'entorn que, que ens rodeja. Espero, doncs, que totes aquelles experiències ens serveixin per ser, al final, millor societat, millor, millor món, i que puguem tenir un començament de segle una miqueta més esperançador del que hem tingut fins ara. Hola, sóc de l'Abstanton. El que més m'il·lusiona és que esteu aquí en aquesta exposició i volia donar especialment les gràcies als treballadors essencials del, dels hospitals i de TMB per haver col·laborat en aquesta exposició. Moltes gràcies. que portem un any, que ha estat un any molt dur, realment, però que com a metges o professionals sanitaris hem donat el millor de nosaltres. I que vull demanar a la societat que es comprometi, que tingui paciència, perquè arribarà el moment en què això s'acabi, però que ens hem de protegir a nosaltres i, i, i sobretot a la nostra família, no? que potser és el que més estimem per nosaltres. igual ens creiem una mica immunes i i poderosos, però tenim pares, fills i germans que, els que volem protegir, i per ells hem de tenir cura, hem de mantenir les normes que s'han establert i, i esperar perquè passarà. Jo estic convençuda que passarà. Quin és el camí de l'esperança? Ser solidaris. És un problema que és global i implica a tota la població i a tot el món. I l'únic que podem fer per avançar en el camí de la esperança és es sorreir-nos amb dolçura, fer bé les coses, cada un en el seu propi ofició, i fer-ho bé. Hem donat el vida de nosaltres i el nostre futur ha de passar per aquesta unitat. Crec que el camí a l'esperança és eh, estar junts, compartir, cuidar-nos i estar tot segons. Per mi el camí de l'esperança és la vacunació, perquè crec que és la via principal per tornar a la normalitat abans de la pandèmia. Era molt emocionant veure com tots els professionals de l'hospital donàvem el millor de nosaltres mateixos i treballàvem en equip per curar i cuidar els nostres pacients i sempre que era possible les seves famílies. I aquest és el camí. Doncs el camí cap a l'esperança que, que ens enmarca la vacuna que tots estem vacunats i que tots tinguem la immunitat. I, en fi, m'agradaria també un compromís polític perquè inverteixin en recerca i recursos sanitaris i que hi hagi una escolta activa a la ciutadania. I, per a mi, el camí de l'esperança és, es sin duda, els més petits que nos han donat a tots una gran lecció de civisme durant aquesta pandèmia. Crec que tenim l'oportunitat de millorar com a societat y invertir más en la sanidad, porque ha demostrado que sin sanidad no hay futuro. Y sin futuro ya me dirás tú qué nos espera. Quizás una de las cosas que podríamos millorar sería cómo hemos transmitido la información, todos plegados, cómo se ha la información sobre el que pasaba. El camino de la esperanza, estar preparado para lo peor, pero pensar que va a suceder lo mejor y en cualquier caso, Siempre secaem algo positivo. L'esperança per al futur per a mi solo ill una de momento i és la vacunació. Ser conscients de el que hem viscut, per tant, intentar una miqueta eh, anar pel, pel, pel camí correcte, si que s'escau entre tots, poder-nos ajudar i reconduir les situacions i sapigué sortir airosos de tot això. No? I el canvi de l'esperança és que tothom actuï no per seguir unes normes, sinó per ser conscients realment per què ho fem. Posem-nos la mascareta.